Зі сльозами на очах Аліна розповідає, як пережила з хлопцем ніч 11 вересня. Російська ракета впала на подвір'ї п'ятиповерхового будинку, де в одній з квартир спали дівчина з хлопцем. Внаслідок вибуху понівечений автомобіль Аліни, який був припаркований поблизу будинку. «Була тривога, пройшло менше 1 хвилини. Ми були у ліжку і просто у балкон, у нас балкон там був. І він повністю був на нас. Ми, ми стояли в почали шукати наші телефони і подзвонили швидкій одразу, і газові служби, бо дуже воняло газом, і ми думали, що ми щось що і зірвемося. Це машина наша була. Ви теж отримали якісь поранення. У мене особу п'ятки, а хлопець а там перебундрований. А так, дякувати Богу, що ми справді, або я не знаю. Я взагалі не знаю, як ми вийшли просто, я не знаю. Дев'ять людей отримали поранення різного ступеню. Чотири з них досі перебувають в лікарні, – повідомив міський голова. Серед тих, хто постраждав – Сергій. Уламками чоловіку розрізало плече та голову. Усю ніч він провів в лікарні. Зараз прийшов подивитися на знищений автомобіль та зруйновану квартиру. «Повністю деформація кузова всіх всіх всього корпусу, всі електроніки. Доля секунды прилетіла балконна рама, прилетіла двері, далі крок і все більше. — Ви отримали пішки? — Ну да, да, так, так. — А які саме? Ну що це? — мишці плечів і по голові розсечение. Так не страшно. Опів на третю ночі від сигналу повітряної тривоги прокинувся Віталій. Утім, сирену проігнорував, розповідає чоловік. — Проігнорував сигнал тривоги і думаю, а не прилітає. Все що я пам'ятаю, це сильний удар, все полетіло. Сразу, сразу штору отак сюди, просто я її вже й убрав, а не одразу сюди впала. І потім одразу обрати увагу, що двері оцінили так стояли, а тут лежали на стулі. І з того було так перевернути. І трохи мене глушонуло, я трохи як сиджу не, не, не міг зрозуміти, що случилось початку. А потім вже далі. Далі я зрозумів, що це прильот, то в вану забіг, потім пару минут посидів, почувствовав, що ну, чую, що все нормально, потім вискочив на вулицю, подивитися, що залишилось. Внаслідок влучання у двір п'ятиповерхівки, один під'їзд практично знищено пожежею та вибуховою хвилею. Також суттєво пошкоджено приватний будинок. Російські війська обстріляли місто ракетами наземного базування «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон». Про це повідомило оперативне командування «Південь». Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.